Szeretettel üdvözöllek, Lukács Zoltán Gábor vagyok, a Sorslevelek vezetője. Harmadik évad harmadik előadásához érkezett az Akasa Beszélgetések című előadás sorozaton. 2021. január 14-én várlak szeretettel, ez lesz az évadunk első előadása ebben az évben. Sötét, nehéz idők vannak, fizikailag és lelkileg is, néz körül a világban! Múltkori előadásban a lelki immunerősítésről volt szó, ezúttal a testről fogunk beszélni. Ismét indiai tudást adok át neked. Az előadás címe Egészségmegőrzés sötétség idején az ősi mesterek életmódja. hallottál -e már arról, hogy a természetgyógyászat, a természetes életmód dél-kelet-indiában hogyan zajlik? Ezt hívják ők medicínának az ő bölcseletük, az ő mestereik, a sziddák, a képességek, a sziddik, és a tudásuk, amivel gyógyítanak és segítenek ez a sziddamedicina. Étkezési szabályokról, szokásokról lesz szó, beletekintünk a védikus táplálkozásba, hiszen az életminőségünk nagyban függ attól, hogy akár testileg, akár lelkileg hogyan tápláljuk magunkat. Ha megelőzzük a bajokat, sokkal jobban tudunk a teremtésre figyelni, hiszen aki beteg, annak a fókuszát a betegség viszi el. A mi célunk az lenne, hogy előre haladjunk, emelkedjünk, meg tudjuk élni a sors feladatunkat a minden napok során. Ne feledkezzünk el arról, hogy az éptestben van az épp lélek. Olyan ősi gyakorlati tanácsokról lesz szó, amit a modern világban is könnyen be tudunk építeni a mindennapjainkba. Hogyan táplálkoztak az ősi mesterek? Hogyan kúrálták magukat akkor, amikor még szó sem volt tablettákról? Milyen gyógynövényeket használtak? Erről lesz szó 2021. január 14-én, az előadás címe egészségmegőrzés sötétség idején Az ősi mesterek életmódja. Jelentkezni a sorsfilmek.hu per akasa oldalon tudsz.